В список героїв я відкрию номером третім, і це третій номер у нас в стартовому списку в пелотоні Дані Рікардо. Ще одна гонка на його користь. Він в кваліфікації припустився, як сам сказав, помилки дитячої. Не виїхав на фінальну спробу, де Фетель взяв хорошу стартову позицію. Другу, але в підсумку, Фетель де? На фініші п'ятий, Рікардо третій, попри його низьку стартову позицію. Тактика одного підступу все зробила для Дані Рікардо, але величезна заслуга Дані в тому, що він зміг Розтягнути останній комплект гуми Мідіум на 37 кіл, найбільше, ніж будь-який інший пілот в Платоні. Другим героєм гонки назву Фернандо Алонсо. Взагалі вони з Фетелем влаштували дивовижну дуель. І як правильно відзначив Крістіан Корн, якби не було радіообміну, можна було сказати, що це фантастична чоловіча бійня за позицією. Тим не менше, Алонсо сказав хорошу фразу наприкінці вікенду, що я все одно знав, що Фетель мене об'їде. У нас не було шансів фінішувати вище шостої позиції. А якби я стартував першим на запитання журналіста, він каже, що все одно старт фінішував би шостим. Це наш потенціал. І це в цьому весь Фернандо Алонсо? Він витискає весь потенціал Боліду Феррарі. Ну, а номером один я безсумнівно називаю Валтері Ботаса. Старт із 14-ї позиції. знову ж таки помилка команди Вільімс як і Феррарі в кваліфікації, але 14-та позиція на старті і друга на фініші випередив абсолютно усіх, показав чудову швидкість, показав. Той самий підхід до гонок, що й Дані Рікардо, тактика одного підстопу. І він нагадує мені напевно нагадує мені Кім Райкона на початку його кар'єри у Формулі 1, коли теж з'явився такий фін, молодий, перспективний і надзвичайно стабільний. Причому він робить все тихо, але впевнено йде до своєї мети. Те ж саме зараз показує Валтері Ботас два подіуми поспіль. П'ята позиція вже у заліку пілотів, вісім із дев'яти гонок в очках і він саме він тягне команду Вільямс до третього місця у кубку конструкторів. Витіскоп. Спортивне відео.